يا ده افهم بلدنا دي مقسومه نصين ناس معاها فلوس كتير قوي وناس معاها اشخاص انا ما خالص عارف المفروض بقى اللي معاهم يد اللي معاهمش فاهم؟ ابسطهالك لو واحد معاه 5 6 مليون وجينا خدنا منه 30 40 الف هيحس بحاجه؟ ابسطهالك دلوقتي انت معاك طبق كشري مليان عالاكل جيت انا خدت منك معلقه هتحس بحاجه طبعا تحس بإيه لما انت تاخد انت المعلقة انا اكل انا بإيه ياما ده دا هيجنني ده ولا ايه